No, oi, e, orduan txinbuak tira omak egini bitzen izan, e, pikotan, pikota, pikua, pikota atortzen dira oso bozua da txinbuak jateko. E. Nioen egin izan txinbuk eta lehen abeste ez da ikusten. Ez da ikusten hori. E, e, e, nien egin izanako hibiltzen. E, Trampa, elurretan zunia. Ah, trampa. <laughs> Elurra donia, trampa. Hola, jarri. <laughs> Hola. Ah, hau, esela. Ha, hemen, honi izia jarri. Hemen. Eta, hau, soka batekin. Diatzea, la. tam tamdurre. A chorieta a spiegar. Ba, ve la rabatsen una san, via retzen una. Ja que agorrilla. Ja no riax. Oigo ido la inora <risa> diez. <risa> oh. La eh. burruja que está. Menos yo tengo ya, bueno, ya burruja gorriones. Ajateco uh, una. Ba, Dana quiero ayudar, eh? baño. Nezako i uno le dice con san calandria, tren fillua. Coño, estoy puesto en men. Eh? Le nordu Eh, batzutia, pa, pasekuak, arreklamuak eh, eta arrapatzeziena pasarakuak. Baina, eh, Kasuelako arrapatzezena, elurretan arrapatzezenuna, eh, kaiutzean txorillatzako eh, munizitua gaiztizan, eh? Txorillatzako biliarro eta sozua, eta so, hoan nyebadao. Bai, ba, ba. Eta zepu ekin bai. Hizaldu giden un, eh? Hizia Hizia Hizia Hizia Hizia